Το μαθησιακό αντικείμενο «Αμυντική Τακτική της Πετοσφαίρησης» με ατομικό μπλοκ από θέση 2 που φιλοξενείται στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο μαθησιακών αντικειμένων στη Συλλογή Φυσική Αγωγή αφορά στην ομαδική αμυντική τακτική της Πετοσφαίρησης όταν η ομάδα μας οργανώνεται αμυντικά σε επίθεση των αντιπάλων με ατομικό και όχι ομαδικό μπλοκ διάταξη υποδοχή W, δηλαδή με το 6 μπροστά, και τον πασαδόρο στη ζώνη 3. Στου μαθητές και μαθήτριες δίνεται η δυνατότητα να τοπθετήσουν στις κατάλληλες θέσεις του γηπέδου και τους έξι παίκτες της αμυνόμενης ομάδας. Τους παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση με τη μορφή ερωτήσεων για περαιτέρω διερεύνηση, αλλά όχι έτοιμη λύση. Πώς όμως θα κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών μας για την τακτική της πετοσφαίρησης, πώ θα τους οθήσουμε να ασχοληθούν ενεργά με την αναζήτηση λύσεων. Την διατύπωση υποθέσεων και τον πειραματισμό, οι θέσει των παικτών δεν είναι αυτονόητε και είναι πολύ πιθανόν να μετακινούν του εικονικού παίκτε σε τυχαίε θέσει, χωρί ιδιαίτερη σκέψη ή ακόμα και να απογοητευτούν από συνεχεί αποτυχημένε προσπάθειες. Για να αποφύγουμε τι παραπάνω ανεπιθύμητε καταστάσει, μπορούμε να κινηθούμε αντίστροφα. Να του ζητήσουμε δηλαδή σε ομάδε των 2 έω 5 ατόμων να πειραματιστούν μονομένα με έναν παίκτη κάθε φορά. Μετακινώντα τον στον χώρο του γηπέδου μέχρι να λάβουν θετική ανατροφοδότηση στο πάτημα του κουμπιού Έλεγχο. Κατόπιν, ζητάμε, αφού συζητήσουν μεταξύ του, κάθε ομάδα να καταλήξει σε μια αιτιολογημένη απάντηση για την ενδεδειγμένη θέση κάθε παίκτη και τον ρόλο που αυτό αναλαμβάνει στην υλοποίηση τη ομαδική αμυντική τακτική. Ω προς τι ενδεδειγμένε θέσει των παικτών, μπλοκ εκτελεί ο παίκτη τη ζώνη 2 που Βρίσκεται απέναντι από τον αντίπαλο που επιτίθεται. Σκοπό του είναι να καλύψει τον κεντρικό χώρο του γηπέδου μας. γι' αυτό εκτελεί τον μπλοκ προς το κέντρο του γηπέδου. Ο παίκτη τη ζώνη 6 αμήνεται πίσω από τον παίκτη που κάνει μπλοκ στο ύψο της γραμμής επίθεσης, δηλαδή στην κύρια περιοχή πλασέ. Σκοπός του είναι να καλύψει τον μπροστινό χώρο του γηπέδου πίσω από τον μπλοκέρ για τυχόν πέρασμα τη μπάλα από τον μπλοκ, δηλαδή πλασέ. Οι υπόλοιποι συμπέκτη αμήνονται έξω από το φάσμα του μπλοκ συγκεκριμένα. Ο πασαδόρος, δηλαδή ο παίκτη τη ζώνη 3, οπισθοχωρεί από το φιλέ, για να καλύψει τον μπροστινό κεντρικό χώρο του γηπέδου μα για τυχόν πλασέ. Ο παίκτη τη ζώνη 4 οπισθοχωρεί από το φιλέ στο ύψο της γραμμή επίθεση για να καλύψει την μικρή διαγώνιο. Ο παίκτη τη ζώνη 1 παίρνει θέση πίσω δεξιά και έξω από το φάσμα του μπλοκ για να καλύψει την ευθεία. Ο παίκτη τη Ζώνη 5 παίρνει θέση πίσω αριστερά και έξω από το φάσμα του μπλοκ για να καλύψει την μεγάλη διαγώνιο. Προτού οι μαθητέ και μαθήτριε χρησιμοποιήσουν το μαθησιακό αντικείμενο, καλό είναι να έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα μαθησιακά αντικείμενα, βασικέ έννοιε τη πετοσφαίριση και σύνθεση ομάδα 4-2 στην πετοσφαίριση που διαπραγματεύονται προαπαιτούμενε γνώσει. Αφού χρησιμοποιήσουν το μαθησιακό αντικείμενο, Προτείνεται να επιδράσουν με τα συναφή μαθησιακά αντικείμενα αμυντική τακτική της πετοσφαίρησης με ατομικό μπλοκ από θέση 3 και από θέση 4. Επίσης, σχετικό με την πετοσφαίρηση είναι και το μαθησιακό αντικείμενο πάσα με δάχτυλα στην πετοσφαίρηση.